sibi bil lakngani meunao yerupe hridenagithaye para obravtillakndai re kiyala nahi තවාසනාවක් අරන් නොප ආයෙනාවක් tievi ප්‍රාර්ථනාවක් ඔබේ ගැන ආත්ම ගානක් නබන්නට වාසනාවක් අරන් නෝති විච්ච ඔයාදරේ මංගනම වද වෙච්ච ඒ කාලේ නෝ මගේ අද ඒ ඔබට අරගෙන ආව සතුට යලි මා කෙරේ ලබන්නට වාසනාවක් අරණෝ ප්‍රායනාවක් දේවි ප්‍රාර්ථනාවක් ඔබේ ගැන ආත්ම ගානක් ලබන්නට වාසනාවක් අරණෝ ප්‍රායනාවක් දේවි ඔබේ ගැන ආත්ම ඔබට දෙක ගන්න ඉස්සර වගේ මග බලන වාතාම හිතේ සිහ වෙත මතකේ අපේ එලි වෙන්නේ රැ venge ලබන්නට  sunday? journeys mother. част covers. uguese Hiç清さ où? ]:과�ine is our trainer. � allora orapresented. �類gia e видел